السلام علیکم پیارے دوستو تو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب سے ایک روپے سے لے کر لاکھوں تک کروڑوں تک کیسے کما سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کیسے چینل بنایا جائے تو چینل بنانے کا جو سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈسکرپشن لکھ لی چینل کا نیم لکھ لیا اور چینل بن گیا چینل بنانے کے لیے اس کی سیٹنگز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں میں نے دو بائیس میں تقریباً یوٹیوب جوائن کیا تھا چھ جنوری دو بائیس کو تو آپ اب تک کا حساب لگائیں تو تقریباً فائیو منتھ اور کچھ ڈیز بن جاتے ہیں پانچ مہینے ہو گئے مجھے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تقریباً میری ایک سو بیس پچیس کے قریب ویڈیوز ہیں میری اور ویڈیو ایسی ہیں جن پہ کوئی ویوز بھی نہیں ہے میرے اپنے ویوز ہیں ایک دو دو اور کئی ویڈیوز ہیں جن پہ کے میں ویوز لگے ہوئے ہیں میری ٹاپ ٹین جو ویڈیو تھی اس پہ دو ویوز لگے ہوئے تھے مگر وہ مجھے کسی پرابلم کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی اس پہ کاپی رائٹ کرائم آیا ہوا تھا کاپی رائٹ کرائم مجھے مسئلہ بن سکتا تھا نیکسٹ میں اس لیے میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر لی میں نے کہا چلو اس کا ساؤنڈ تبدیل کر دیتے ہیں ساؤنڈ نہیں چینج ہوا پھر میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اس کے بعد میں میری ایک ویڈیو اور نے رینک کرنی شروع کی اور اور وہ ویڈیو تقریباً دس کے تقریباً قریب اس پہ یوز آئے تو اس ویڈیو نے مجھے تقریباً دو سو تین سو سبسکرائبر دیے آپ لوگوں کے کی جو کیے تھے وہ سبسکرائبر اس نے مجھے دیے تو وہ سب بھی آپ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو یہ میرے پہلی لانگ کافی عرصے کے بعد میں یہ لانگ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں نہیں تو میں شارٹ ہی اپلوڈ کرتا تھا تو لانگ پہ اتنا ریپلائی نہیں تھا ملتا تو میں نے لانگ اپلوڈ کرنی بند کرنی تھی تو یہ کافی دیر بعد اپلوڈ جا رہا ہوں تو آپ نے جو طریقہ کارن ہے وہ سب سے پہلے جو یہ ہیں کی ورڈز وغیرہ جو آپ نے اسٹوڈ اسٹوڈیو میں سے جا کے لگانے ہیں کی ورڈز کی ورڈز چینل کی مینز تھنگ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے اگر کی ورڈز اور ڈسکرپشن وغیرہ نہیں نہ صحیح تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نا تو اس میں ہیش ٹیگ لگا کے جو ورڈز وغیرہ زیادہ سرچ میں آتے ہیں نا وہ لکھا کریں ڈسکرپشن میں بھی طریقے سے ڈسکرپشن ویڈیو کے اباؤٹ میں لکھ کر اس کے نیچے ہیش ٹیگ لگا کر آپ کا چینل کا نیم آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل وغیرہ جو بھی ہے نا اسے لکھا کریں یہ امپورٹنٹ تھنگ ہے ضروری اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو پہ رسپانس مانگتا ہوں اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو نظر آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا جائے یار سبسکرائب کیا آپ کا کچھ نہیں جانا چلو میرا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے بس بس اس پہ یوٹیوب پہ آپ کو محنت کی لوڑ ہے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر کو جی دے دن دنوں رات کامیاب ہو جائیے تو یہ گل غلط ہے اینی جلدی نہیں ٹائم لگتا وا مین مہینے ہو گیا تو میرے تقریباً بھی تو پچیس ویڈیو نے رینک کی تھی ہے یعنی کہ ہزار تو اُتے ویوز اٹھ سو بارہ سو اتنے تک ویوز نے پانچ سو کسی کے پچہتر کسی کے تین کسی کے کس ایک تو کسی کے صفر اس طریقے محنت کرنی پھر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے अगर नहीं अगर आखो के दिन और रात कामयाब हो जिए मौन, ते नहीं हजे मेरा खुद का मोन चैनल मोनोटाइज नहीं होया है तो सारे दरख्वास्तार चैनल सबसक्राइब कर दो कुछ भी नहीं जाना है मेरा चलो फायदा हो जाएगा थोड़ा जहा प्लीज़ सारे अगे रिक्वेस्ट है यार चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा एक दोस्त हफज असकीर मैं उन्होंने भी कहा लिंक दे अपने चैनल दे लिंक तो उन्हें दी पर इन्ना कोई रिसपोंस नहीं मिले है मैं क्या चल यारेरी मेहरबानी तू मेरी मनी ठीक गल बाकी हूँ डिपेंड करता वीडियो मैं वगैरह अपलोड करनी है बाकी मेरा पेज भी है फेसबुक था देते मैं वो नहीं मैं तुम दस सद सॉरी मेहरबानी सबसक्राइब जरूर कर लिये यार तो कमेंट करके दस सही वीडियो लगी कि नहीं